ستائیس رجب حضور پاکڑی حصہ تو سال جنتی براغ پہ سوار ہو کے رب تالا کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں جا نہیں رہے بلائے جا رہے ہیں ایک ہوتا ہے جانا ایک ہوتا ہے لے جانا ایک ہوتا ہے چاہت ظاہر کرنا بندہ چاہت ظاہر کرے کہ باری تعالی میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو پھر کسی نے پوچھا کہ حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے کہ حبیب کسے کہتے ہیں اور کلیم کسے کہتے ہیں پھر جواب آیا کہ کلیم اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں کہا جائے لن تراج وہ خواہش ظاہر کرے کہ باری تعہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو پھر جواب ہے لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا یہ نہیں فرمایا کہ لا ترانی نہیں دیکھ سکتا بلکہ لن ترانی ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے تم اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کے لیے رب تعالیٰ خود مشتاق ہو کہ جبریل جاؤ جنت سے براک لے کر میرے محبوب کو میرے پاس لے کے آؤ آج میرا دل کر اپنے محبوب کو ملنے کا یہ حبیب اور کلیم میں فرق ہے کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہے کہ کلیم کو اپنا جو حضور اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونا پڑتا تھا اس کے لیے کوہتور پہ جانا پڑتا تھا اپنی کتاب کے جو حصے لینے کے لیے جانا پڑتا تھا کوہ پر یہ تھے کلیم اور حبیب اگر مکے میں ہیں تو صورت مکی نازل ہو رہی ہے اگر حبیب مدینہ میں ہیں تو صورتیں مدنی نازل ہو رہی ہیں کلیم اپنی کتاب لینے کے لیے کوہ دور پر جا رہے ہیں اور حبیب اپنے بستر پر آرام فرما گئے اور جبریل خود پیغام لے کر آ رہے ہیں رب تعلیٰ کا یہ کلیم اور یہ حبیب ہیں تو ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ صلاحت و سلام نے نو بار دعا کی کہ باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ نو بار حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ و سلام نے چاہت ظاہر کی دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اب کسی بھی نبی کے دعا رد نہیں ہوتی وہ یقیناً قبول ہوتی ہے تو حضرت موسا للاۃ وسلام آپ نے نو بار دعا کی کہ باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں وہاں پر تو جواب ملا لن ترانی لیکن یہاں پر کیا تھا کہ نو بار دعا جو کی گئی تھی نا اس کی مقبولیت بھی معراج میں تھی آپ نے سنا ہے نا کہ جب آقا کریم علیہ سلاد و معراج سے واپس آ رہے تھے وہاں پر جو بھی مکالمہ ہوا ہر بندہ جانتا ہے لیکن میں مختصر کر کے واقعہ معراج بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ واپس تشریف لے آنے لگے تو حضرت موسا علیہ گئے سلاط و آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تحفے میں کیا ملا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسا تحفے میں نمازیں ملی پچاس نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں حضرت موس علیہ سلاۃ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں میری قوم تو ایک نماز نہیں پڑھتی تھی پچاس نمازیں کہاں سے پڑھیں گے لہذا جائیے کم کروا کے آئیے تو حضرت حضرت موسی علیہ سلاۃ وسلام کے کہنے پر حضور پاک علیہ سلاۃ والسلام واپس گئے کہیں پہ ہے کہ باری تعلیٰ تیرا دیدار کرنا ہے تو جواب آتا ہے لنت رانی کہیں پر یہ ہے کہ حضور پاک للا و سلام آ رہے ہیں جا رہے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ آنکھ والے دیکھتے رہے تیرا آنا جانا تو آپ واپس گئے اور عرض کی کہ باری تعالیٰ پچاس نمازیں میری امت پر بھاری ہیں تو رب تعالیٰ نے پانچ ماہ فرما دی پنتالیس رہ گئے ایک دفعہ اوپر گئے پھر واپس آئے پھر حضرت موسیٰ علیہ صلاح و پھر کھڑے ہو گئے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ کتنی رہ گئی پھر فرمایا کہ موسا پینتالیس رہ گئی ہے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ پینتالیس بھی بہت جگہ نہیں پڑھ سکیں گے تو حضور پاک علیہ صلاط و پھر واپس گئے بنا اجازت پھر واپس گئے پھر عرض کی رب رابطہ نے پانچ نمازیں اور کم تھرما دیں ایسے کرتے کراتے پینتالیس نمازیں جو ہیں وہ معاف ہوئی پانچ باقی رہ گئے اب پینتالیس نمازوں میں حضور پاکڑی صلاح وسلام نے پانچ پانچ جو کم کروائی اس میں نو بار حضور پاک علیہ صلاۃ وسلام رب تعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے تو اس میں رک کے میں پہلے ایک بات کر لوں پھر اس کے بعد آپ کو یہ بات جو ہے نا آسانی سے سمجھ آئے گی کہ جو عاشق مدینہ ہوتے ہیں جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ یار ہم مدینہ کی زیارت کر لیں ان کی نا ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے کہ جو بھی بندہ مدینہ کی زیارت کر کے آئے نا اس کی آنکھوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے گئے کہ یہ آنکھیں جو ہیں یہ مدینہ کی زیارت کر کے آئی ہیں ان کو دیکھ کے وہ لذت حاصل کرتے گئے تو حضرت موسی علیہ صلاح و سلام نے نو بار جو دعا کی تھی اس کی مقبولیت بھی معراج میں تھی کہ حضرت موسی علیہ صلاح و سلام بار بار عرض کر رہے تھے اور حضور پاک لیہ صلاح و سلام بار بار جا رہے تھے تو رابطہ نے موسیٰ کو فرمایا کہ اے موسا تیری دعا قبول ہو گئی یہ جو آنکھیں مجھے بار بار دیکھ کے آ رہی ہیں تو ان کو دیکھتا رہا گویا تو میری زیارت کر رہا ہے تو ان کی دعا کی مقبولیت بھی معراج میں تھی تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب میں اب بھی اپنی بات سے ہٹا نہیں ہوں میں اب بھی اپنی بات پہ قائم ہوں بات ہوئی پچاس نمازوں کی تو عمر حبیب آپ نے نمازیں کم کروائی ہیں ثواب نہیں کم کروایا آپ نے نمازیں کم کروائی ہیں ثواب نہیں کم کروایا تو ایمر محبوب آپ کی امت نمازیں پانچ جماعت کے ساتھ پڑھے گی ثواب پچاس کا دوں گا پھر اس لیے تو ہے مکہ نماز پڑھیں تو اور ثواب ہے مدینہ نماز پڑھیں تو اور زیادہ ثواب ہے مسجد میں با جماعت نماز پڑھیں تو اور زیادہ ثواب ہے اکیلے پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ہے یہ ثواب جو بڑھتا ہے کم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نمازیں کم ہوئی تھیں لیکن ثواب نہیں کم ہوا ثواب پچاس گئے تو یہ ایک تو معراج یہ تھی کہ آپ کا بار بار آنا اور جانا یہ حضرت موسیٰ علیہ صلاحۃۃ والسلام کی دعا کی مقبولیت تھی چاہتے تو ایک ساتھ بھی پینتالیس کم ہو سکتی تھی رب رابطہ بھی واقف تھا کہ امت محمد یا پانچ بھی نہیں پڑھے گی تو پانچ بھی نہیں پڑھیں گی لیکن کیا ہوا پچاس کا حکم ہوا وجہ کیا تھی کہ حضرت موسی علیہ صلاحت وسلام کی دعا کی مقبولیت بھی معراج میں تھی